Hej morgen. Hej Christian. Hvad, hvad skal man egentlig betale i 12, når man importerer? Det afhænger af nogle forskellige ting og sager. Øh, når man importerer varer fra tredje land, det vil sige fra lande som er uden for EU, jamen, så skal man betale en anden af, af det enkelte produkt. Øh, og tolvsatsen den afhænger af hvad der er for nogle varer. Hvad hvis det er inden for EU? Inden for EU der er fri varebevægelighed, så der betaler man ikke tol. Okay. Det man lige skal være opmærksom på, øh, det er at man skal kende hvad det er for en tolkode, øh, for man kan finde ud af hvad sin tolvsats er. Tollen kan være mellem. 0% og 20% typisk, og det er den varekode, som godset, det er, som det hører ind under, som dikterer præcis, hvor stor ens tolvsats er. Okay, hvor finder jeg den Den kan du gå ind på Skats hjemmeside, den hedder Evita, og så kan du taste varekoden ind, og så så den præcis, hvad det er for en tolvsats, man skal betale. Okay. tak. Ja. velkommen